Dobro jutro, želim. Moje ime je Danijela. Sedaj vam bom v s čim se jaz trenutno ukvarjam. Veredno ste veliko od vas slišali za formacije izdelke in osplošno formaciji. To je julijski katalog. Uh. Farmazji ponuja razne akcije, uh, motivacijske programe uh, za nove člane, pero, um, popuste in tako naprej. Da ne, da ne dogodvezimo, pač... Ok, trenutno je to novi katalog, za juli. Moram vam predstaviti nekaj novega. Farmaci je dobil nov izdelek, magma. Kaj je magma? Magma je mineralni puder v prahu. Zgleda takole, ali čudovito. Na voljo so štiri otenki. Te štiri otenki so na voljo. Uh, naročiš lahko pri meni. Pišeš mi, postila bom tudi povezavo, kjer me lahko dobiš. Uh, predstavit, pa moram še moje čudovite istelke. Za jih imam pri sebi samo nekaj malega, tako da vam bo pač to, kar imam. Prvo bom začela z čudovitim setem testerjev Formasi, ki na drugi strani ima različne testerčke, perfumov. Tle je BB krema za probat, pa pudor. Tudi to lahko dobiš pri nas. Uh, pokazala vam bom obrazno kremo, ki zgleda takole. Uh, sprej za stopala, če imaš težave stopali, si pošpricaš gol. In imaš sveža. Nimaš... Uh, hrapavih, hrapavih, pardon, masaž gel za razne bolečine v tubi, 210 ml in zadnja stvar, krema za roke. Zakaj se pridružiti v Formaciju? Ker enostavno jaz, ko sem začela s Formacijem, si sem mislila, da mi bo sploh kaj išlo. Dvomla sem, uh, bila sem negativna, priznam, ampak sedaj sem pa pozitivna in bi rada tudi vas povabila, da preizkusite naše izdelke. Saj nimate kaj izgubične probaste, seveda. K večjemu lahko pridobite marsikej, če si aktivan. aktiven in če sodeluješ in če se trudiš, lahko prideš visoko gor. Če te zanima več za informacijo o farmaciji, mi piši. Na slednji video HMALU. Lep dan želim vsem.